Három, kettő, egy, start! Mert ezért csak, mert én nem szeretem a lázadókat és én pár bajra hívlak. Választ, fegyver, Nem sem mondanák, hogy még egy ember van.